Hej Jan, maštali sve, iskupio sve i skupio svest. Dođi i poljubi me, u mraku ja gušim se. E. -e. Čudalje svet, dođi i probudi me. Čudalje svet, e -e. probudi me. Lepo sam ja rekao da je klana koljaska. Koaljaska, koaljaska Poruke ne stižu, stižu negde oko 22 22 22 22 22 Lepo sam ja rekao da je hlana koaljaska Koaljaska Poruke ne stižu, stižu negde oko 22 22 22 22 Priznao sam sve, priznao sam sve I ono što nije tačno Priznao sam sve, priznao sam sve Ljubavi ja ludim polako Priznao sam sve Priznao sam sve, i ono što nije tašno Priznao sam sve, priznao sam sve, ljubav mi ja lutim po U ovom svetu sve je mrtvo, nije kao pre U očima se vidi ljubav, nije kao pre Maske preko lica i kažu volim te Dođe neko pa ti ruši sve i ode A šta to meni radiš milo moje Vidi koliko je sad ti milo moje Kupim razum i ne pamtim milo moje Više nije ništa isto kao pre Nemam više vremena svet je previše glasak Moram se da sam slijem sam teo preko okean Kaži gde si sad, mala gde si sad Da gad mi trebaš mala e eh. Lepo sam ja rekao da je hlana koja ljaska. Koaljaska, koaljaska Poruke ne stižu, stižu negde oko 2-2 2-2, 2-2, 2-2, 22. Lepo sam ja rekao da je hlana koaljaska Koaljaska Poruke ne stižu, stižu negde oko 22. 2-2 2-2, 2-2 Priznao sam sve, priznao sam sve I ono što nije tačno Priznao sam sve, priznao sam sve Ljubavi ja ludim polako Priznao sam sve Priznao sam sve I ono što nije dažno Priznao sam sve Priznao sam sve Ljubav mi ja lutim polago Priznao sam sve A -a -a. Priznao sam sve